як і за чиї кошти після ракетного удару відновлюють помешкання жителі Шепетівки. Кінь Хорсе збирає в Славуті допомогу бійцям Збройних сил України. 30 спогадів від очевидців. В обласному центрі презентували книгу про неофіційний проскурів.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 Станом на 5 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 49 тисяч 800 російських військових. Противник втратив 2068 танків та 4459 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1157 артилерійських систем, 294 реактивних системи залпового вогню та 156 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 236 літаків. 767 безпілотних літальних апаратів, 206 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 одиниць. Спеціальної техніки – 107 одиниць. За 194 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 205 крилатих ракет. В середмісті Славути для потреб ЗСУ волонтерить кінь-хорсе. Бетонного коня з широкою усмішкою створив славутський скульптор Микола Мельничук, який називає свій витір арт-приколом. Робили недовго. Робили з таким настроєм, просто чесно кажучи, сльозами від сміху. Робили вже ну класно. Коротше, кінь позитивний. Я думаю, що він вдався, тому що людей він дійсно викликає посмішку. Долівку біля коня скульптор виклав плитку і пофарбував золотою фарбою. Поклав підкову на щастя, а в копито хорси вмонтував діючий ліхтар для освітлення частини вулиці. Хорси встановили на приватній території власника магазину і волонтера Анатолія Казімірова. Він розповідає, перехожі інколи прискіпуються до пози тому каже спеціально розпитував Жукеїв, чи може кіньо так сидіти. Є така поза, причому навчити чи добитися від коня такої пози це вершина майстерності. Скульптуру встановили в минулому році, а в цьому біля Хорси прикріпили скриньку для пожертв, каже Анатолій Казіміру. За його словами, всі гроші віддають місцеві волонтерські організації, яка співпрацює напряму з підрозділами ЗСУ. Я ці гроші забираю. При кожному ну як там відкриванні цього ящика обов'язково фотографую, звітую, віддаю нашим дівчатам, на що вони там збирають. За місяць було зібрано 6219 тисяч гривень, і п'ятнадцять копійок. Плюс там ми додаємо від себе, щоб було щось кругліше. Коня, розповідає скульптор, йому допомагали встановлювати друзі, бо важить він кілька центнерів. Армований бетон, матеріал такий міцний, і, ну, по грошам дешевше, ніж, наприклад, з металу його взагалі вилити. За словами скульптора, біля Хорса перехожі завжди фотографуються, кидають гроші в скриньку і відгуки, каже, в основному позитивні. Дуже багато позитивних. Були такі, що і сварилися тут з нами, що ми не, не маємо куди гроші типу, міські потратити, але кінь за наші кошти зроблений абсолютно, він від міста не потягнув ні копійки, От. ну і, як зараз, ми бачимо, кінь ще на ЗСУ допомагає, навпаки, заробляє гроші. Скульптор каже, про Хорса краєзнавець і письменник із Хмельницького Валерій Напитків написав оповідання. Валерій Напиткін розповідає, в цій історії дав волю своїй фантазії. У його творі Хорси – один із коней стайні конезаводу князя Сангушка. Ця легенда виникла спонтанно, і це ніби розмова того самого Оленя барона Мюнхаузена, той, що з вишневим деревом між рогами і цього коня. І от вони фактично обговорюють долю міста, і минуле згадують, і подальше. Ну, вони так оптимістично на це дивляться, що рано чи пізно. І буде пам'ятник князю у Славуті. Ну, дай Бог, щоб воно так і було. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це другий том книги «Дух їхнього часу» або «Проскурів неофіційний», яку презентували у Хмельницькому. Її автори – науковець Володимир Захарєв та краєзнавець Віталій Свінц. У книзі зібрано спогади різних людей про проскурів від 1793 року до 1954, коли місто перейменували на Хмельницький книга складається фактично з оригінальних творів людей, які або народилися в нашому місті, або мешкали в нашому місті, або проїжджали через наше місто і залишили спогоди свої в Меморах, окремих книжках, чи в чиїх, в чиїх ось оповіданнях, і так далі. Там представлено 30 авторів. Доктор педагогічних наук, професор Юрій Брендіков, розповідає, що він має перший том книги і вже встиг переглянути і оцінити другий її том. Цікавим він став тим, що у даному науковому доробку були включені спогади різних фахівців, представників різних етносів – і поляків, і євреїв, і німців. Містом стало цікавіше гуляти, тому що ми раніше знали просто назви центральних вулиць. Тепер прогулюючись, ви можете собі фантазувати, уявляти, як це відбувалося 100-200 років, років тому. Історик Валерій Кундальський каже: "Нова книга, інформація для якої зібрана трьома мовами, варта уваги всіх, хто цікавиться історією Хмельницького проскурова. Є введені у науковий обіг статистичні дані, мемуарні дані, яких ніколи науковий світ не бачив. Саме тому цим визначається наукова цінність цієї книги, двох томів. Там є цікаві карти, які вперше введені, там і цікаві дані статистики, як населення Проскурова та околиць навколишніх сіл зайнята у сферах економічного розвитку. Чого інші дослідники це не показують. Співавтор нової книги, краєзнавець Віталій Свінц, каже, що має вдома 13 кілограмів напрацювань для наступних тумів. Я не знаю, чи буде саме той формат мемуаристики. Може, ми трошки змінимо формат, тому що мемуаристики стає все менше і менше. Ми її якби, зараз вже е, вибираємо. 20 екземплярів нової книги Володимир Захарів передав директорці Централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади Тамарій Козицькій. Їх розподілять між бібліотеками громади. Книги, які сьогодні отримали, дуже важливі, тому що вони про історію нашого міста, про історію нашого краю, а це завжди затребувано для бібліотек. Книги – це боєприпаси, на якими ми воюємо на своєму інформаційному фронті. Для нас це дуже важливо, щоб були нові такі нові боєприпаси. Наклад нової книги – 100 екземплярів. На їх видання витратили 20 тисяч гривень, які профінансували спонсори. Ми вважаємо, що такі книги мають виходити не просто, аби вийшло, а ми її зробили на крейдовому папері, ми зробили в кольорі, щоб ілюстрації якраз були майже того часу, коли та ілюстрація зроблена. Наталія Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Щоб зробити вісь, нам треба знайти. Де саме тут буде той вісь?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 На сімейну зустріч Саша прийшла з мамою Іриною, каже, їй доручила вшивання деталей блакитного котика, якому вже обрала ім'я. Я його назвала Мурзик, і більш всього, мені мало справшивала, то ще погано, мішити нухмію. Хмельничанка Ольга Курманська до пошиття іграшки залучила тата Олексія, чоловік вміло вкладав стібок за стібком. Тато мені зашивав хвостика. Ну, а я йому допомагала це відрізати ниточки.